Assalamualaikum Abdul Rashid, Coach Syahatanah. Hari ini kita nak bincang apa itu Code Agency dan apa dia asas Code Agency. Okay, bagi yang baru ni Code Agency, maybe uh, uh, satu yang you pernah dengar, maybe you pernah dengar tapi you tak pernah buat lagi. Uh, bagi yang lama kadang-kadang uh, kita tahu pasal Code Broke, Code Agency ini dia punya terms saya start dengar pada 2014 masa kita uh, standard dikeluarkan uh, sebelum tu memang semua orang panggil kobrok-kobrok saja jadi uh, apa ke sebenar ko agency ni dia sama macam kobrok dia basically kita berkongsi bias dengan seller di katakanlah saya mempunyai uh, rumah Uh, I mean, saya ada connection uh, dengan seller, seller melantik saya sebagai agent at the same time uh, kenalan saya apa tu agent, rakan agent lain uh, nama dia Ali example, dia ada buyer mencari rumah yang suited dengan listing yang saya ada, maka Ali approach saya, dia akan cakap boleh tak saya nak berko agency dengan kamu, bila nak berko agency ni kita kena ingat It's not up to saya, it's not up to Ali, it's up to the agency ataupun the principal, jadi sebab tu dekat bahagian ni kita kena berhati-hati sebab ada certain agent ataupun perundingan tanah mereka anggap macam koagensi tu antara mereka dengan antara rent dengan rent which is not right. Dia antara agensi dengan agensi. Jadi, uh, you tak boleh kita sebagai rent kita tak boleh nak sign sebarang borang uh, untuk penerimaan tawaran dan sebagainya. Sebab that one is up to the principal kita sebagai dia punya sales channel untuk uh, petua agensi. Jadi bila ada co-agensi, it has to go through the admin ataupun the principal himself. Okay. Jadi. Uh, katakan macam kes tadi saya dengan Ali kita decided untuk nak berco-agency -co of course uh, uh, dengan understanding that sekiranya urus niaga tu terjadi maka whatever fee yang kita dapat daripada urusan uh, apa penjualan hartanah tu akan dibahagi dua ataupun dibahagi mengikut ratio yang telah ditetapkan, so Mari kita go through asas-asas koedisi. -asas, uh, Yang pertama ialah koedisi dia kena bertulis. Okay? Uh, kalau sekiranya koedisi melalui mulut itu antara ren dengan ren which is not applicable. Dia hanya antara agensi dengan agensi. Saat uh, agensi Ali dia kena write up kepada ataupun saya ke ataupun Ali write up pada agensi dia ada agensi untuk mendapat persetujuan ataupun agreement untuk membuat ko agensi, jadi bila kita panggil ko agensi later walaupun perkataan dia later, dia sebenarnya adalah satu agreement jadi syarat yang pertama ianya haruslah betulis. bila sebelum bila kau waktu uh, uh, initiation of the coagency itu sepatutnya dilakukan sebelum sebarang aktiviti penjualan dilakukan, Ali katakan dia ada buyer, buyer tu interested might, might be interested to know more about the property, apa yang dia perlu buat dia kena cakap dengan saya and then usually saya akan cakap dengan dia, why don't you? Uh, kita akan bagi information yang simple kalau sekiranya buyer tu keen untuk nak viewing unit tu so bila dia nak start viewing saja then sepatutnya surat ataupun agreement untuk ke agensi tu dah masuk ke agensi saya selagi uh, co agency agreement tu tak masuk dalam co agensi uh, uh, saya dan uh, saya tak ada kuasa untuk melakukan sebarang apa tu viewing bersama dengan Uh, rakan niaga yang Ali tu lah. So basically you have to understand kat situ kalau sekiranya saya uh, determine ataupun minta untuk ada co letter sebelum buat viewing, maka itu adalah prosedur yang betul. Jadi kebanyakan uh, uh, apa tu kebanyakan uh, rent especially kalau mereka memang dah kenal icada memang dia orang tak minta co letter pun. Eh? Uh, katakan dia dia orang dah banyak deal di sana, tapi co-ajensi letter ni basically agreement yang uh, kita protect di kita lah basically. Kalau sekiranya uh, ada dispute akan datang, maka benda tu boleh dijadikan sebagai bukti. Kalau sekiranya you buat banyak deal, you buat pak co-ajensi ada satu deal saja yang rosak, maka uh, Not only that deal uh, akan spoil, you punya hubungan pun akan spoil. Jadi bila kita dah ada kohensi bertulis, mem, apa protect kita punya relationship dengan dia. Kalau kita dah biasa, lagi biasa kita buat dengan dia, maka lagi lagi apa kata uh, more reason untuk you nak mengeluarkan kohensi bertulis at all time. Okay, bertempo kohensi bertempo ni uh, apa tu means? tempoh dia memang you have to mention dekat situ daripada bila ke bila so kalau sekiranya you tak letak dan takut uh, katakanlah saya mempunyai listing listing saya sebab saya punya lantikan pun dia bertempoh juga kalau sekiranya lantikan saya enam bulan maka dalam masa enam bulan tu uh, saya kena mention dalam tu dia tamat pada sekian sebab lepas tempoh tu tamat maka whatever ko agency tu tidak valid sebab saya tak ada hak untuk nak menjual rumah tu kan kalau tak ada lantikan so kat situ yang uh, kita kena mention dekat dalam tu daripada bila ke bila hingga ke bila hingga uh, tempoh tu sepatutnya tamat bila tamat sehingga kontrak dengan vendor finish, okay? ataupun uh, uh, whichever yang you comfortable lah kalau you rasa dua sebulan sebulan okay, kalau uh, but the thing is uh, dalam uh, apa tu dalam uh, contract act pun kalau sekiranya you dah buat viewing and lepas tu you you nak tunggu tempoh habis supaya you nak cross orang tu kan let's say example lah kan pun tak boleh eh? don't do like that because dekat dalam contract act kalau sekiranya you dah bawa orang Uh, untuk buat viewing and then lepas tu uh, that relationship tu tetap ada walaupun tempoh dah habis, okay, that one you have to understand, yang ketiganya dia tak boleh solicit, uh, kat sini yang selalu berlaku bila pertukaran business card antara uh, buyers agent dengan owner ataupun antara uh, buyer dengan listing agent yang itu payah, selalunya uh, Uh, solicit ni benda yang uh, tak bagus, solicit ni apa ialah uh, bila kita dah kenalkan dengan bawa, bukan kenalkan bila kita dah bawa kepada rumah jadi uh, seller, uh, buyer punya agent tu dia from tak tahu rumah mana nak dijual, dia dah tahu dah jadi apa yang berlaku ialah dia esok je datang kat rumah tu ketuk pintu dia minta untuk direct uh, lantikan that one if sekiranya berlaku kan then uh, saya ataupun uh, agensi saya akan bertindak dengan minta uh, lembaga untuk jadi hakim kat sini, so kita takkan biar aja macam tu, we usually akan bawa ke tengah minta uh, apa tu board untuk uh, check the matter, and kat sini orang kata menyusahkan dua-dua lah, better no, jangan buat solicit especially uh, rakan naik hebat realtors, you have to be uh, ethical dan professional Okay. yang keempat earnest deposit ni kita boleh collect dua-dua boleh collect tak kisahlah buyer ke ataupun seller ke punya agent ataupun buyer punya agent dua-dua boleh collect, jadi apa yang berlaku sebelum you buat coagency you, you agree dulu dekat dalam coagency later mention siapa yang collect earnest deposit tu, usually is buyer side sebab bila buyer yang buyer punya duit tu adalah duit buyer jadi inclination lebih kepada buyer side untuk pegang the earnest deposit, Earnest deposit tu basically duit klien, uh, pergaduhan berlaku about earnest deposit ni bila uh, transaction dah completed tetapi uh, bahagian untuk buyer seller agent tak dapat, ha, yang itu yang problem dia, jadi uh, as long as you transaction you cepat tak kisah dekat mana deposit tu diletakkan di buyer ke atau di seller ke is the same uh, at this moment uh, apa tu uh, standard dah dah, dah already mention dua-dua boleh angkat so you have to agree awal-awal. Yang kelima ialah pembahagian fee, kena mention dekat dalam surat tu 50-50, 70-30 whatever tapi selalunya 50-50, eh, jadi apa-apa pun kena beritahu juga selalunya co-agency liter dia mention kalau kita ambil co-agency yang memang dikeluarkan oleh board memang ada adalah 25-50. Unless kalau uh, pekerjaan yang dilakukan oleh uh, seller agent lebih uh, then kat situ dia boleh ubah kepada 60-40. But of course this is antara agensi dengan agensi bukan antara rent dengan rent. Rent dengan rent tak boleh nak bincang sama-sama. It's all agency to agency kalau sekiranya you recommend and you agency setuju then uh, it's not you the your decision you cuma recommend is the agency decision okay co agency agreement ni initiation by dua-dua tak kisahlah kiri ke kanan mana-mana boleh uh, buyer boleh buyer agent boleh seller agent ni tadi kita ada mention so dia initiation macam saya sebut tadi sebelum viewing sebelum viewing Terusnya butiran hartanah apabila you mendapat satu bila dah ada koagenci you tak boleh hide any any information berkaitan dengan hartanah tu. Harga kena maintain kena sama. Maksudnya kalau you jual harga satu uh, juta, dia apa tu buyer punya agent pun you kena cakap satu juta juga. You tak boleh upkan dia sikit sebab you sebenarnya you nak cari you punya direct. Sebab you, kalau boleh you nak Uh, you punya apa tu kawan kita punya uh, buyer tu go direct to you jadi benda ni you kena have to on kata be professional kena butiran dia kena sama jangan sampai boleh dibuktikan uh, you sengaja upkan harga tu nanti uh, benda ni akan dibawa macam saya kata pengadil untuk kita punya industri ini yang berorang yang berdaftar ialah board nanti board akan panggil kita untuk dapat verification and kita sebagai seorang real estate negotiation and uh, real estate negotiator memang tak berbaloi lah kalau kita nak nak kena suruh kita punya prinsipal mengadap bot just for benda-benda yang macam ni ya. Eh. Okey, ada tiga perjanjian utama. Tadi saya ada sebut pasal co agency tapi sebelum tu orang yang mendapat uh, listing tu dia kena ada appointment to sell. Appointment to sell dia memang kena valid apa yang valid satu ialah semua pemilik sign, nombor dua uh, orang yang pemilik tu tidak bankrupt kan, uh, nombor tiga memang uh, property tu memang milik dia, uh, you, you have to understand kat situ, eh? property dia milik dia and then uh, of course yang lain lah insane, uh, insanity, and lepas tu dia punya umur tetap tapi yang pentingnya appointment dia kena sah dan valid maksudnya within period of the appointment lah jangan sampai apa tu uh, dah setahun tak tak renew dan lepas tu bila later on uh, you nak dah dapat pembeli rupa-rupanya rumah tu memang not, no longer for sale. Coagency agreement yang tadi tu kena-kena uh, ada uh, dekat dalam ni dia ada mention apa-apa saja details yang perlu apa tu important untuk emergency dan yang ketiga agreement to purchase offer to purchase okey ah yang ini adalah apa tu basically bila dah sign basically bila dah dah okey then the ATP ni dikeluarkan oleh siapa kat sini pun sama tak tak kisah kalau sekiranya ada agreement apa apa tu co agreement you tak perlu nak risau because you are protected. Jadi nak gunakan letterhead siapa pun tak apa. Nak letter tapi inclination lebih kepada buyer. Sebab buyer yang keluarkan uh, the money kan. But at the same time, uh, selalunya seller punya agent dia orang uh, listing agent dia kalau boleh nak pakai letter dia sebab dia nak tunjuk macam dia buat kerja tau. Jadi dia dia tak mau Uh, buyer tahu yang benda ni adalah koi agensi. Nah, uh, jadi kat sini yang kita kena uh, apa tu orang kata you have to uh, study and decide which one uh, sama ada you nak menggunakan letterhead ataupun uh, surat daripada uh, buyer punya agent ataupun listing agent. So itu saja yang saya nak share untuk hari ini, kalau sekiranya you rasa uh, ada benda yang saya tertinggal tolong komen sebab kita ini adalah sharing and I'm not saying that kita ni adalah saya adalah uh, cikgu yang mahir untuk segala-galanya. if you know that anything yang saya cakap ni kekurangan and I believe so memang ada then please comment